Hei, olen Stefan Vermeulen. asun Lohjan Numen kylässä ja työskentelen tietotekniikan opettajana Espoossa. Olen alun perin kotaisin Hollanista ja olen asunut Suomessa jo yli 30 vuotta. Minulla on kaksi nyt jo aikuista lasta ja kaksi lapsenlasta. Jo ensi kerran Suomessa käydessäni ihastuin suomalaisiin luontoon. Arvostan myös joka miehen oikeuksia. Ne ovat kansainvälisesti verrattuna ainutlaatuiset. Haluan suojella lohjan ympäristöä ja luentoa. Toivon, että lapsen lapsenikin ehtivät nauttia vielä puhtaasta luonnosta. Tästä syystä haluan olla ehdolla kesäisin Vaajalan kansallispuistoissa ja talvisin uin Avanossa.